Російські війська протягом доби двічі обстріляли акваторію Миколаївщини. Подробиці далі. Немає бульдозера, немає прибирання. На Миколаївщині зі сміттєзвалища розлітається непотріб. О 6.42 3 квітня російські війська артилерією обстріляли акваторію Очаківської громади у Миколаївському районі. Вбитих та поранених немає, руйнувань також не зафіксовано. Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації. За даними районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах в день 2 квітня та в ніч проти 3 квітня, Обстрілів з боку армії Російської Федерації не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 3 квітня. Особовий склад – близько 175 тисяч 160 осіб. Танки – 3619 одиниць. Бойові броньовані машини – 6993 одиниці. 2694 артилерійські системи, 527 реактивних систем залпового вогню, 280 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків, 2262 безпілотних літальних апарати, 291 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни, 5553 одиниці, спеціальна техніка, 298 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Валентина показує свій пошкоджений росіянами будинок. Згадує крік тому, в березні вночі російські окупанти зайшли в квітневе. А їх, мабуть, прийшло, ну, чоловік 200, напевно, до нас в село прийшли. Постукали і сказали, "Нету нікого, славимо вам замки. Ну, а мені жалко хати, де я буду жити. Я виходю кажу, хлопці, що ви хочете? А вони кажуть, нам треба десь переночувати. А як у мене чоловік інвалід, я сама, в мене немає де. Жінка говорить, після того, як росіяни залишили село, почали його обстрілювати. З чоловіком виїхали до Миколаєва наприкінці місяця завдяки односельцям, а повернулись додому на початку листопада. Як приїхали, як подивилися, що хата вся залита, посеред хати всі наші... Віщі лежать, щикатурка лежить, все мокре, на Фронтон був повністю вивитий, насквозь. Відновлювали будинок за власні гроші. Дім Світлани постраждав ще більше внаслідок російських обстрілів. Хожу по сусідах, прошу, бомжую я все. Я не живу, а бомжую. У мене ні хати, нічого немає. Отака така моя життя на старості. 60 років прожила, наживала, тепер залишилася без нічого. Жінка говорить, продуктами забезпечує місцева влада. У вільний час виходить поратися на город. Єдина віддушина – пес Жорік. Він тут, він від хати нікуди не йде. Він от, я уходжу, то він мене проведе так на піввулиці, а потім назад вертається тут ночує, і вранці я йду, і він мене зустрічає. Квітневе входить до складу адміністративного центру і немає старости. Його функції виконує очільник громади Максим Коровай. В населеному пункті відсутнє автобусне сполучення з обласним центром. Не працюють магазини, пошкоджений навчально-виховний комплекс, який вдалося частково законсервувати. Ті будинки, де наразі проживають сім'ї, відновлено газопостачання, відновлена електромережа. От Ми працюємо з «Обленерго», з «Миколаївгаз». Трішки сутужно це із водопостачанням, однак е на сьогодні ми вже повністю відновили башту Рожновського, яка була пошкоджена прильотом. Відтак, є сподівання поновити водопостачання до Великодня, каже Максим Коровай. Також завдяки організаціям «За мирне небо» і «Добробат» законсервували та відновили деякі будинки. Зі спеціалістами з децентралізації та регіонального розвитку громад підписано меморандум про розробку стратегії повоєнного відновлення СТГ. Ми розглядаємо питання про відновлення пункту здоров'я в селі Квітневе. От, е, зайдемо е, сімейного лікаря або фельдшерку, яка буде надавати свої послуги. Однак квітневці не залишені поза увагою щодо надання медичних послуг, тому що е, наразі кожного місяця в громаду приїжджають лікарі без кордонів, які надають свої послуги. В квітневому проводиться обстеження стану пошкоджених та зруйнованих будинків, яких тут налічується більше 40. На порядку денному є розмінування території, говорить Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.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 А цього молодого коня звати Азгард. Його сюди в листопаді 2022 року привезли Єгорта Олександра.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 Ну зрозумів, і тебе, і тебе почав сприймати як собі рівного. Під кожну людину окрема, ну, окремий кінь по характеру підбирається. Місячний курс складається з ага. шести О, сеансів. Про дати занять Олександра Це сповіщає інтерес. в соцмережах. Назарій Рубаняк, так. Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. На турнір з футболу до Миколаєва приїхав військовий з Херсона Андрій. Це потрібно, щоб ви боці трохи відволіклися. Від всіх реалій, які зараз у нас проходять, і щоб трошки підняти футбольний дух, ми граємо за чудову гру, за позитивні емоції. Прис як прис, це таке. Головне, щоб все було добре. У футбольному турнірі взяли участь вісім команд. Серед гравців усі військовослужбовці, говорить Олександр Мунч, голова Асоціації футболу Миколаєва. Ці команди військові, вісім команд. Проведемо завжди турнір, нагороди, кубки, медалі, все положено. От першу чергу, це допомога за Від команди національної гвардії грає Ігор. Чоловік розповідає до повномасштабної війни і грав за кубок міста. Дуже добре, після сільських напряжених днів від ну, зібратися з такою композицію. Такому обну суспільстві, якби всі військові, дуже багато задоволених, гарні враження від гри. Кожна грає по 20 хвилин, там 10 хвилин. Якщо вийдемо в фінал, то я сподіваюся, що вийдемо, то сказали по 15. Займався футболом в дитинстві та граю зараз на Кубок, кубок. міста, Кубок області. Ну грав до війни. Зараз, поки війна, як можемо, то зі збираємося. То... Для військовослужбовців подібні спортивні заходи необхідні, говорить боєць Андрій. Чоловік тримає оборону Миколаєва з перших днів війни. Запропонували, ми любимо займати своєю справою. любимо грати в більший час фобол, теж, тому вирішили взяти участь. Для військових більше потрібні спортивних заходів, та освітніх будь-яких заходів, тому що людина відпочиває, трішки відволікається від повсякденної справи, тому це необхідне, я вважаю. Турнір з футболу для військовослужбовців тривав майже 6 годин. У фіналі переможний гол забив лоукіпер Національної гвардії Ігор Корнелюк. Кожна команда отримала солодкі призи та мотанки берегині від найменшої волонтерки міста Миколаєва Вероніки Рагозіної. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.